Todella toivoisin, että meillä olisi Itävallassa myös tämmöinen verke, jonka tehtävänä on koko maan laajuisesti miettiä, että mitä nuorisotyön toimijat tarvitsevat päästäkseen eteenpäin. Yksi keskeinen osa verken toimintaa on, on tietysti digitaalisen nuorisotyön näkyväksi tekeminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Olemme verken kanssa tekemisessä digitaalisen nuorisotyön kanssa siinä mielessä, että Suomi on yksi Euroopan maita ja me haluttiin esitellä sitä tietotaitoa, mitä Suomessa on muulle Euroopalle. Verkeen avulla me ollaan oikeasti tuotu digitaalinen nuorisotyö tän meidän Erasmus plus verkoston tietoisuuteen ja siihen, että nyt sitä käsitellään muissakin maissa. Kun me tuo ensimmäistä hanketta tehtiin ja yritettiin myydä sitä kollegoille, kaikki sanoivat, että ei meillä ole tämmöistä. Ja kun me tehtiin se ensimmäinen seminaari, sen jälkeen se on näkemään kaikkien muiden työsuunnitelmissa. Se näkyväksi tekeminen tietysti tarkoittaa sitä, että tarvitaan tietoa siitä, että miten digitaalista media- ja teknologiaa hyödyntää, hyödynnetään nuorisotyössä. Ja sitä me ollaan tietysti paljon tehty vuosien varrella. Me ollaan tuotettu selvityksiä. Niin sekä kuntien että järjestöjen ja sitten yhteistyössä myös seurakuntapuolen kanssa siitä, että mitä seurakunnassa hyönennetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Aina, joka kertoo, kun jotakin niin kuin omassa työssä ää, nousee aiheita, mikä on digitaalisen nouseen työn liittyvää tai muuta, niin se, se niin kääntää katseet aina verkeen päin ja sieltä lähtee hakemaan vastaus. No, mä oon nähnyt verken, verken syntyvä hetkistä lähtien, että, että se tietotaito ja osaaminen ja, ja kaikki se ymmärrys digitaalisesta nuorisotyöstä niin on kasvanut verken kasvamisen ja näiden vuosien myötä. Että se on hieno kasvutarina ja, ja tärkeä osa linkittyen kaikkeen, kaikkeen nuorisotyöhön, mitä me Suomessa tehdään. Paljon yritetään tehdä yhteistyötä sekä valtakunnallisesti toimivien äh, toimijoiden kanssa, että sitten ihan paikallisella tasolla. Mutta sitten tietenkin myös se, että Euroopan tasolla eri toimijoiden kanssa äh, pyritään tekemään sitä digitaalista nuorisotyötä hyvin monin tavoin. In my work at Heathlink Scotland, we've used um, various materials and outputs in a number of different ways. Mainly through partnership working, through um, engaging with colleagues to um, be part of delivering our um, Seminars and training for practitioners in our country um, and also to to work together to develop international projects. We've also used your publications to um, share ideas and practice from Digital Youth Work in Finland with practitioners in Scotland. on tuottanut hyviä materiaaleja, jotka on kauhean nuorisotyön työn arkea ja käytäntöjä, niistä on helppo löytää, löytää tarttumakohtia omaan työhön. Mut mun mielestä vielä tärkeämpää on se, että verkko on kehittänyt monenlaisia formaatteja, millä tavalla saadaan nuorisotyöntekijät, nuorisotyön toimijat kohtaamaan toisiaan ja kehittämään yhdessä uusia ideoita ja oppimaan toisaalta, toisaalta. Ja me on käytetty hyödyksi näitä, näitä ajatusmalleja, joita te olette kehittäneet digitaalisen nuorisotyön ympäriltä. Ja, ja käännetty niitä myöskin